Belajar menulis huruf kecil V. Cara tulis huruf V. Langkah 1. Lukis tiang kecil, lukis serong sikit. Langkah 2. Lukis puncak bukit. Lukis tiang kecil, lukis serong sikit, lukis puncak bukit. V Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama Huruf V pula kita nak tulis Lukis tiang kecil, lukis serong sikit Adik jangan lupa lukis puncak bukit Huruf V kecil, tulis atas garis